نہیں نہیں سارے جیسے اس کو تھوڑا سا اوپر کرنا پڑے گا اس کا آگے والے جو ٹائر ہے نا ارے جیسا گزر نہیں سکتا یہ تو گزر نہیں جائے گا گزر جائے گا گزر جائے گا وہ لگ رہا ہے لیکن ہاں یہ السلام علیکم سب سبھی ویلکم بیک ٹو دی نیو بلاگ اور بھائی ڈائریکٹ سری پہ بیٹھ گئے جلدی مل گئی ہمیں ٹوپی تو کیا کیا کھایا جا رہا ہے آج میں تھوڑا جلدی آ چکا ہوں پاپا کا دیکھو کھانا نہیں ختم ہوا اباٹر بریانی پراٹھے مراٹھے کا تھوڑی صحت محد بنا یار اب یہ بتا اپنا کپڑے کب چینج کرے گا تین دن سے بنا ہوا دو دن ہوئے تیسرے دن کل چینج کروں گا نیند آ رہی آج کیا نہیں ہو رہا تھا اور بیٹنگ آئی دو گھنٹے گزر گئے پچاس بالر آ گئے آؤٹ ہی نہیں کر پائے میں تو اوپر آ گیا تھا رکھا اور میں اوپر آ گیا آگے بیٹنگ نہیں کسی کی وہ کرتے ہیںم دل تو ہمیں جانے آج تو ہم عید کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں جو جو جن کے پیسے لگ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں پوری فیملی ہی جا رہی ہے مطلب کیا ہوگا بھائی ببال جب ہم سما کو اکیلے لے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سب کو لے کے جا رہے ہوگا پہلی بار ہاں جلدی کروانی ہے جیسا کروا دے نا لوگوں کو ویسے کوئی سوچنے کا موقع نہیں دیئے گا نہیں ماسکاٹا نہیں لگانے والا چیزیں اور کیا اگر دوسری بار کر رہا ہوں تو میں آؤں تو ماسک ٹائم لگ رہا ہے دوسری بار سب کچھ فرسٹ ٹائم کر رہا ہے جب پراٹھا جب وہ کھائے گا تو فرسٹ ٹائم کھائے گا نا اچھا مجھے مزہ آتا ہے آپ لوگ ٹرول کرتے اگنور <تصفيق> کرو گے نا تو کامیاب ہوگا اگنور نہیں کرو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں تو یس یہاں کھانے میں کیا کھانے میں کیا پسند ہے کھانا کھاتے ہیں فٹافٹ سے ملتا ہے آپ کو پھر صحیح کی بات مارنگ ہو گئی ہے بھائی سو گیا تھا گھر میں بولا سہری کے بعد ملتے لیکن اتنی نیند آ تھی جا کے میں سو گیا پر ابھی اٹھاؤں میں دو ڈھائی بجے اور میں نے بھی کیا بلاگ ایڈیٹ کرنا تو میں صبح کر کے سوتا ہوں نا یار لیکن بہت تھک گیا تھا یار بڑی پانچ دن کی تھکن دی تو ابھی پوری ہو گئی ریڈی ہے جلدی جاؤ تیار ہے تو میں بھی ریڈی ہے ناؤ آئی ایم ریڈی چلے چلے چلو آہا شاپنگ پہ جا رہے ہو رہا ہے یہ بول رہا تھا کہ رام میں نہیں گھما سکتے مال کے اندر اس کو گوت ملے کہ میں میں گھوم لوں گا اس لیے سو بھی جاتا ہے نا پپا چلے گا بھائی ہم لوگ کو نہیں کر تھا تین بجے تاکہ ہم دوپہر میں شاپنگ کر اور افطاری بھی وہی کر کیوں میں کو چلیں گے اور میں نے ہی ہیا دیے تو آپ دیکھتے ہیں بھائی افطاری سے پہلے شاپنگ ساری ہو جائے گی یا افطاری کے بعد ہوگی پاپا تو پہلے ہی آگے بھاگ گئے گائے <tune> اتنی تیز ریفلیکشن ہو رہی ہے سورج کی کچھ دکھی نہیں رہا روڈ پہ پاکستان <tune> بلڈنگ پاپا کو ہم نے کرا نہیں کیا بھائی پاپا کو ہم نے آگے رہنے دیا پہنچ گیا اتنی لمبی لائن لگی ہے مطلب اتنا رش ہے میں مالو میں رش بہت ہے بولا مل گئی مل گئی بہت دور ملی ہے پارکنگ کو پرام نکالنی پڑے گی باسل کی آج پکڑو بند ہو جا یہ جگہ بھی تھی سامان رکھنے کی چلو چلو چلو چلو ہاں یہ سو بھی گیا ہے اب شاپنگ سے زیادہ میں سنبھالوں گا شاپنگ یہ سارے کریں گے پتا ہے نا پتا فل تیزی سے شاپنگ کرانی ہے میں نے سب کو روک لیا ہے بتاؤ پہلے جانا کہاں ہے لڑکی بھی شاپنگ کراتے ہیں ہاں پہلے پھر بعد میں فرسٹ لیڈیز سیکنڈ جینڈ ابھی صرف پرام چلا رہا ہوں میں اور میں نے رکھ دیا موبائل نہیں ہے نہ کچھ شاپ کر پکچر پکچر پہ آ چکے کسی شاپ کے اوپر ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں یہ اچھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے سارے لاکھوں کپڑے رکھے ہوئے لیکن نہیں پسند آتے ہیں اگر ہم بولے تو لے گی نہیں <Berlin> Have پاپ میں پاپا پھر پھرتے بنے بھائی <gryw> <grab> sorry, sorry, soja, soja. Daya, دوسری شاپ کی طرف میں نے جا رہے ہیں تو ہونا ہی ہے پسند نہیں آ رہا تو آپ کو چوز کرو ان کو چھوڑو آپ کی شاپنگ تو ہو جائے گی اب لاسٹ میں شاپنگ کرائیں گے ہم آپ کی پہلے ان کی وجہ شاپنگ کرتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں बस हमें ये चाहिए कि पसंद आना चाहिए आप तीसरी शॉप से भी बाहर चले गए कुर्ती ले ली आप कर लो शॉपिंग सही बता रहा हूँ ना बहुत रुच होने वाला है यहाँ पर हाँ नहीं अफतारी नहीं भी, भी नहीं फिर उतना घूमने का दिल कर रहा है आपका अरे अपने अभी तो पसंद कर लो देखो फायदा होगा अगर आपने अभी पसंद कर लिए ना तो फिर मैं आपके थैले पकड़ लूंगा सारे और हम सकून से कहीं पर ही बैठ जाएंगे फिर इनको घूमने देंगे ہم دو گاڑی ہیں ہم گھر بھی آ سکتے ہیں جس شاپنگ نہیں کی وہ رہ جائے گا فری بابا کے بات مان لے گی یار تو چلاتے ہوئے خوش ہے روکا تو رونا شروع ہو گیا مجھے تو باہر آنا پڑا رونا شروع کر دیا کیونکہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں باقی اب کر رہے ہیں کھلایا تو کل بھی رو گیا تھا یہ تو پتہ نہیں کیا تھوڑا سا پڑے گا گزر نہیں سکتے گزر جائے گا وہ لگ رہا ہے لیکن ہاں یہ گزر گیا بھائی ہاں ایسے جا سکتی ہے یہ آ چکے ہیں فوڈ کورٹ پہ دس منٹ بچے ہمیں جگہ ملتی ہے نہیں ملتی جگہ نہیں ملی تو روڈ ووٹ کے کھانا پڑے گا مطلب کہ اس طرح چلو پچھلی بار جب ہم آئے تھے نا اور ہم زیادہ ہوتا ہی جس طرح یہ سارے بیٹھے ہیں <تصفح> ادھر ہمیں بیٹھنا پڑے گا در. جگہ تو نہیں ملے گی سارے فول فول ہیں بھائی. فوڈ ملنا بھیجور <تصفح> پانی سے آپ کو چلو چلو چلو چلو ایک اسٹال ملے جہاں پر بالکل ہی رش کم ہے پاپا ماس اور ایک لارج چیز فرائز ہے تھینک یو مال ڈھونڈنے کے بعد ہمیں مل گئی ہے جگہ مل گئی ہے پہلی بار ہم ایسے بیٹھ رہی ہیں پچھلی بار کیا ہوتا محمد میں سبا تم تھی ہاں حسین میں سبا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو بیٹھ چکے ہیں سارے نیچے اب چلتے ہمارو آرڈر کوئی ٹکر نہ مار دے اس میں ورنہ ہم سے زمین کھانا چاہیے ہم لوگ بھی ٹی وی غلط کھاتے جانا نہیں وہاں پر ضرور آنا وہاں کہاں پر کیا برگر ہے مجھے نہیں پتا میں نے تو فرائز لی ہے موم نے بھی فرائز لی ہے صرف تین چار منٹ رہ گیا بھائی افطاری میں اپنے چھولے پکوڑے کتنی بارہ تو برگر ہی برگر سے روزہ کھولتے ہوں گے بند ہو گیا آپ کو پتا لگا سب سے کتنی جلدی ہماری افطاری کر کے ورنہ بلاگ میں تو کیسے پتا لگتا ہوگا ہم گھر میں ہوں کہ یار افطاری ہو گئی کافی جلدی ہو گئی ہے تو سمجھ نہیں آتا ہوگا لیکن آج جی تو ہم سارے رفتاری کر کے اڑ گئے اور سب ابھی تک کر ہی رہے پورے مال میں گھوم رہے پر سارا سامان رکھ لیا ہم نے جب تم ہو جاؤ گے نا تگڑی ایک بیل جتنی پھر تو میں تمہیں یہ میرے خیال سے آلموسٹ باجی فریہ اور صبا کی شاپنگ ڈن ہو چکی ہے شاپنگ ڈن لڑکیوں کی اب نیچے جاؤ گے اس کو اب چلو شکر ہو گیا ایک ٹائر پہ دیکھو روکنا پڑا باسل کو یہ ٹائر نیچے کر دیں گے تو باسل نیچے آ جائے گا تو جو ہمارا بپرندہ بھی جانے کا ونٹر کی شرٹ چاہیے تھی ہمیں تھوڑی موٹی باسن کے لیے شکر ہے بھائی مل گئی یہاں پر بس بس بس کی شاپنگ بھی اچھے بگڑے آپ کی وجہ سے کیوں اور آج کیوں لے کے آگے روزہ کھولنے کے لیے ہمیں اچھا تو کہاں بیٹھ کے کھلا جہاں نے کھولا وہی کھولیں گے ہمار یہاں رکھ دیے بیگس یہاں رکھ دیے ہاسپیٹل کے سوری چائے وہ سمجھ گئے تھے ہماری چلیے بہت چائے پلاڈ ہو گیا شاپنگ کا ٹائم ٹائم بھائی شاپ سے باہر نکلے اور رش لگ چکا ہے سب کے ساتھ چلو چلو آدھا سے پکڑنا پڑتا باسری پکڑنا پڑتا تو باجی کا پہن دوائبر لیبر نے دوار بھی یہ سیٹ پر آئے گا باقی پرام ادھر بچی نہیں بچی کام کا ڈگی میں بیٹھ گیا اچھا میں نے کڑا لیا کیسا لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں پاپا کی گاڑی آگے جا رہی ہے پاپا لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے وہ دیکھیں گے نا नीज़े नीज़े कर दो भाई अब मिलेगा कल खाई थी आज आइसक्रीम खाना है मॉल में तो खा नहीं सके यहाँ बैठी सूर है असला क्या खाना बताओ आज स्ट्रॉबेरी आज आइसक्रीम नहीं खानी एक स्ट्रॉबेरी स्मुदी है तो यहाँ बैठ जाते जब तक ویٹ کرتے ہیں آج کون سے آج بھی سیم فلیور ہیں فلیور چینج ہوتے نہیں ہوتے ہیں اور بھی فلیور ہیں جیسے کہ گرین ایپل <سؤال> اور رسبیری فروٹی فروٹی السلام علیکم آئس کریم کھانے آئے ہیں تھوڑی مجھے مہنگی ہے کل بار بلاک دیکھا ہوگا آپ نے ویسے تو اس میں کٹ کر دیا پارٹ وہ یہ تھا کہ پاپا کے ساتھ میں نے بولا چلایا گیا ٹھیک ہے ابھی جب نیچے اترے نا تو بیبی کو پاپا نے بولا کہ جاؤ جب بی کو ہم نے لیا نا تو میں نے بولا تو بلاگ میں نہیں لیتا تو وہ غلطی سے بلاگ ایڈٹ کرتے ہوئے نا جب بھی میں نے وہ پارٹ ڈال دیا تو پھر میں نے اب کٹ کر دیا دباؤ کندھے دباؤ میرے کو تم جانے چاہیے تھے نا سامان اٹھایا اس کے تو اپنے ڈاڈا ختم نہیں ہوتے باقی میرا کچھ بھی نہیں ہے جتنے گھر میں افراد ہوں گے نا آپ کے پاس بنے گے شاپنگ کے اتنے ہی پھر کپڑے بھی آتے ہیں ہمارے افراد زیادہ ہو گئے ماشاء سے تو ابھی زیادہ تھیلے آنے لگ گئے پہلے کم آتے تھے تو اس بلاگ کو ادھر سے لائک شیئر شکر ہے عید کی شاپنگ ہو گئی ہے اب ہمیں زیادہ خوبار ہونا نہیں پڑے گا اور اگر یہ شاپنگ نہیں جائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا پھر مت بولنا کہ یار آپ اس کے ساتھ نہیں گئے اس کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ میں شاپنگ پہ یار تھک جاتا ہوں باقی کیونکہ یہ لوگ شاپنگ نہیں کرتے یہ لوگ گھومتے ہیں ہر شاپ پہ جائیں گے پورے مال کی تو یہ گھومنا ہوا نا یہ شاپنگ نہیں ہوئی اور ہم ایک شاپ پہ جا کے سب لے لیتے ہیں تو بائے اللہ حافظ چیک کیا خیال رکھو بہت بہت کیا ہوگی ارے بھائی بازلی کپڑے ये तो बड़े हैं। ये तुम्हारे आएंगे ना तुम्हारी तो बहुत बड़े हैं। ये सब तुम्हारे आएंगे ये तुम्हारे पूरे साइज के दोबारा छोटा दोबारा छोटे नहीं अभी आ जाएंगे छोटा बोल दिया <laughs> तो भाई अल्लाह हाफिज मस्ट लाइक कर दो यार टेक केयर अल्लाह हाफिज अल्लाफि पता क्यूँ बोलता हूँ अल्लाफिज अल्लाफिज क्यूँकि लाइक कर दो लाइक करे बगर नहीं जाया करो करो कर दिया अब जा रहा हूँ